يوجد عدة طرق عمل على موقع امازون واحد من هذه الطرق هي طريقة ال Private Label وهي عبارة عن إنتاج منتج خاص بك وعليه سيكون الماركة الخاصة بك وفي هذا الفيديو سأريكم ترتيب نظام العمل لهذه الطريقة والخطوات التي يجب اتباعها لتنظيم مشروعكم كما يجب مرحبا انا رضا عازم من كامبوس اكاديمي تختلف طريقة البيع بمجال البرايفت ليبل عن باقي الطرق الاخرى لانها تتطلب الصبر والانتباه لعدة تفاصيل بالتدقيق في البداية عليكم بدء اخذ افكار عن المنتج الذي تريدون انتاجه في حالة ايجاد المنتج عليكم بدء العمل بحث اسواق في موقع امازون عن المنتج ومن هم التجار الذين يبيعون المنتج ومراقبة أداء مبيعاتهم لهذا المنتج هكذا يمكنكم بناء مدى الطلب على هذا المنتج وكم يباع منه خلال الشهر مرحلة بحث الأسواق هي أهم المراحل ويمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهر حتى لذلك عليكم التأني بالصبر وعمل بحث أسواق مستمر ولا تتتبعوا أحاسيسكم إنما اتبعوا البيانات التي ستستخرجونها من بحث الأسواق المرحلة الثانية هي بدء البحث عن الموردين لبدء انتاج المنتج في هذه المرحلة عليكم التفاوض مع عدة موردين ورؤية الاسعار الذي يعلمونها او سيوفرونها لنا ليس دائما المورد الذي يقدم سعر اقل هو الملائم عليكم تفحص المورد ومدى مهنيته واذا يمكنكم الوثوق به عند الاتفاق مع احدى الموردين تنتقلوا للمرحلة الثالثة وهي تصميم المنتج وتفحصه بعد الاتفاق مع المورد على جميع التفاصيل للمنتج وتختاروا التصميم الذي تريدونه وترونه مناسب للمنتج تطلبوا من المورد ان يرسل لكم نموذج هذا المنتج لتفحصونه ولتتأكدوا من جودة المنتج وان كل شيء على ما يرام ومن ثم تنتقل للمرحلة الرابعة وهي بناء صفحة المبيعات للمنتج على موقع امازون ويجب بناؤها بطريقة مهنية وهي المرحلة المهمة في هذه عدة المراحل. المرحلة الخامسة هي الموافقة على تصميم المنتج للمورد وشحن المنتج لمخازن الامازون والمرحلة السادسة عند وصول المنتج لمخازن الامازون عليكم البدء باعلان وترويج المنتج في موقع امازون من خلال استخدام الكوبونز او حملات البي بي سي الموجوده داخل موقع امازون هذه مرحله ايضا مهمه جدا لنجاح مشروعكم على موقع امازون من ثم تراقبوا اداء المبيعات للمنتج وتطلبوا المنتج مره اخرى اذا لزم الامر من خلال تقدم اداء المبيعات لمنتجكم يمكنكم بدء البحث كيف يمكنكم تقليل التكاليف اما من خلال التفاوض على كميه اكبر مع المورد أو نفترض شحن المنتجات عن طريق البحر وليس جوا الشيء المهم لكل مرحلة هي عدم التسرع وأخذ الوقت اللازم لإنجاز المرحلة بطريقة كاملة وسليمة أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفتم معلومات مفيدة لكم وإذا يوجد أي استفسارات أخرى بخصوص البيع على موقع أمازون أو موقع إيبي أرجو كتابتها بالتعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا والضغط لايك على الفيديو سأراكم قريبا